Вітаю, дорогі друзі! Деревовидний піон із насіння. Зараз ви бачите маленькі деревовидні піони, які я виростив із насіння. Вибачте, я не готовий показати відео, як вирощував ці піончики. Це треба починати, як я збирав насіння піона, як я саджав насіння, насіння як поливав, як виривав бур'ян, і як зійшли піончики, як росли, як цвіли перший раз піони. Коли визріли насіння піона, я зібрав і посадив їх на це місце. Це було осінь 2021 року. Саджав насіння піончиків на глибину 1-2 см. Літо 2022 року я виривав бур'ян. Інколи поливав, де було посаджене насіння піона. І цього 2023 року в кінці квітня мої піончики проросли. Ви їх зараз бачите. Саджав я до 30 насінин зійшло 18. Бажаю всім виростити свої деревовидні піони. Ви Де ж які маленькі. Щоб ближе, ближче їх піднесу. А щоб їх, звичайно, не зрубати, я висаджував їх. Ложив покришку із велосипеда. І тут уже я на 100% уверен, що їх ніхто не порубає. Ідемо далі. Цей деревовидний піон був пересаджений цього 2023 року. Це піончик, який я виростив із насіння, який ви бачили перед цим роликом. Він ще не цвіте. Напевно, зацвіте на слєдущий, наступного року. Будемо наблюдати, якщо їх не з'їсть паучок, жучок який-небудь. Идем далее. Вітаю, дорогие друзья. Древовидный пион. Зацветает. Это утром. А днем он раскрывается. Древовидный пион. Цей древовидний пігон я виростив із насіннячка. Насіннячка сходила на другий рік. Зійшло на другий рік. Древовидний пігончик. І ця квіточка зацвітає. Це вже другий Піончик, я теж його виростив із насіннячка. Раз, два, три, чотири квіточки буде. І цей деревовидний піон був вирощений із насіння. Я не знаю, не помню, коли ми його Сюди посадили, ніколи я його виростив. Немайські жучки і пчелки. Усі собирають пельцю. Красавець, да? Піончик красавець. Так що, друзі, коли визріває насіннячко, собирайте. І осінню, це ж рік, як коли зібрали, Саджайте на глибину 1-2 см. І через два роки у вас будуть такі красавці. Такі дуже красиві піончики. Ідемо далі. Це також білий древовидний піон був вирощений із насіння. Дивіться, яка краса. Ну, запах обалденний. Дуже приємний запах. А тут пчелки пельцу собирають. Тобто бутончики ще не розпустилися. Цей піон ми пересадили на це місце. У 2021 році. Йдемо далі. Ще до одного піончика. Який цвіте. М? Красавець. І цей піончик вирощений із насіннячка. Цей піон був пересаджений 2022 року. Весною 2022 року. Тут один цвіте і один бутончик. Піончик. Ідемо далі, дорогі друзі. Цей теж деревовидний піон був вирощен із насіння. Він тільки-тільки зацвітає. Бутончик ще не розпустився. Ідемо далі. І такий красавець піончик. Цей також був вирощен із насіння. Він же здоровий піон. М? Біленький. Це ще не розпустився. Це й розпустився, о, бжілки собирають пельцю. Це в нас піончик росте за двором на вулиці. О, красавець, просто красавець. Так що, дорогі, не лініться, збирайте насіннячко льончиків, саджайте і вирощуйте таку красу. Ну все, на цьому я буду закінчувати свій ролик. До побачення, до скорого, з вами був Олександр Криволап, печеніги, пока-пока, дорогі друзі.